Máme tady vybudovaný vlastně z Brusu nový objekt, který nahradil stávající plechový sklad, který tady byl od roku 94, který jsme si své volně postavili. Do té doby ta technika se do toho vlastně vždycky namačkala. Všechny ty tři auta, co tady jsou, vlastně byly pak i v tom skladu, takže ty výjezdy, zimní výjezdy v minus 20 byly poměrně složitý. Zamrzávání nafty a kontrola té techniky. Teďka budova je nová, vytápěná, nebude žádný problém, hlavně všechno budeme mít po ruce. Po dobu té výstavy jsme vlastně sklad museli opustit, zdemontovat, takže všechno bylo roztrkané po, po vesnici, ale to už všechno teď zpátky. Takže teď se těšíme na další budoucnost v tom ty nový zbrojnici. No. Je tam i školící místnost, jsou tam vlastně všechny sociálky, všechno, co je dneska potřeba k, k té činnosti té jednotky. Dále ten objekt je navrhnutý trochu i funkčně ve směru, že pokud se tady koná jak, jak, jak, jakékoliv sportovní utkání, třeba v nohej nebo máme tady e, nějakou zábavu jako jsou čarodejnice, takže ten objekt se dá z části uzavřít a využívá ho veřejnost pro činnost vlastně toho kulturní akce. Auta máme vlastně tři, máme jednu požární cisternu, jsou to všechno auta převedené z Hradce Králové, kromě V3 jezky, tu jsme si dovezli z Nalžovic, z obce, to je u Sedlčan až. To město zakoupilo v roce 2004 a tím vlastně ta požádní hlídka mohla konečně pracovat, že bez techniky to nešlo a postupem času, jak se nakupují auta do města, je to podle nějakého pořadníku, tak ta technika nejhorší se vždycky vyřazuje, prodává dál k užitku, ta technika sem spádově k nám dochází, takže o techniku se staráme dál a teď se budou nakupovat další dvě vozidla, město Hradec Králové, takže k nám zase přijdou další vozy od ostatních hradeckých jednotek. Takže ta technika se pořád v průběhu mění a lepší, je, je mladší ta technika, to se týká i vybavení té jednotky. Sbor jako březrád má kolem 100 členů, sto je asi 30 mládežníků, to jsou do 18 let. A v těch 100 členech pak máme zřízenou tu jednotku požádní ochrany, kterou zřizuje město, magistrát města ji zřizuje a tačí ta 23 členů.